sekali lagi dalam edisi hijab Friday. Pada minggu ini kami bawakan kepada anda satu lagi hijab tutorial yang mempunyai adunan yang cantik dan sesuai untuk digayakan ke mana-mana majlis dan untuk digayakan untuk bridesmaid. Jangan lupa untuk layari www.zoliz.com untuk dapatkan output seperti ini. Mari kita mulakan. Untuk gaya kali ini, kita membutuhkan satu brooch dan dua pin. Mula-mula sekali, anda ambilkan ujung kiri dan ujung kanan di bawah ini dan letakkan seperti ini. Pastikan di sebelah kiri lebih pendek daripada yang sebelah kanan. Betulkan di bahagian muka seperti ini. Dan pingkan di bawah daging seperti ini. ambil yang sebelah kanan yang panjang sebentar tadi. Kusihkan ke atas kepala seperti ini. Dan pinkan. Ya selebihnya ini pula anda ambilkan yang hujung ini, seperti ini, dan naikkan ke atas kepala, seperti ini. Pastikan kedudukannya menjadi seperti ini ya. Ambil pin tadi, dan pinkan di kakak Selebihnya ini sudah anda boleh betulkan ia ya, supaya ia kelihatan kemas dan menarik. Sudah so, selesai. Kami pasti anda akan suka dengan gaya ini. Jangan lupa untuk konsisten dengan rakan rakan anda yang lain. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah subscribe dan jumpa lagi anda pada minggu harapan untuk satu lagi edisi hijab friday